Poza svima, u ovom videu vežbamo razliku skupova. Dakle, recimo imamo skupa sa elementima 2, 3, 4, 5 i imamo recimo skup B sa elementima 0, 1, 2 i 3. Mi treba da odredimo razliku ova dva skupa A različito od B i B različito od A a razlika b je u stvari po kojim toj elementima se a razlikuje od b. Mi vidimo da skup a ima kao elemente broj 2, 3, 4 i 5. Do skup b ima 0, 1, 2 i 3. Dakle, ono što skup a ima, a skup b nema, to su brojevi 4 i 5. Pa će i to biti elementi ovog skupa. Što se tiče B različito da, dakle po kojim to elementima se B razlikuje od A. Dakle ono što ima B, a nema A. Vidimo da B ima nulu, a to nema, dakle po nuli. Takođe B ima jedinicu, a nema jedinicu. 2 i 3 imaju dakle oba elementa, tako da je to samo dakle 0 i 1. Hvala da nacrtamo Vennov dijagram. Dakle, ova dva elementa imaju presek jer vidimo da imaju zajedničke elemente. Tako dakle, da kada crtamo, crtamo ovako. Zajednički elementi su im 2 i 3 i to naravno ide ovde. A razlika b je u stvari dakle, ovaj deo ovde. Dakle, po čemu se a razlikuje od b? Dakle, na Slici je to u stvari ovaj deo koji se sad crveno uokvirila. I to su elementi, dakle, 4 i 5. Ono što nije u preseku je u stvari, dakle, ta razlika. Što se stiče B razlika od A, na Vennovom dijagramu, sad ćemo to plavo da obeležimo, je u stvari ovaj deo ovdje. Dakle, u tom delu ide B različito od A. I to su svi oni elementi koje, dakle, Nam fale do skupa B, a to su nula i jedan. I vidite da ovu stvari uopšte nije toliko teško. Jednostavno samo treba malo više da se obrati pažnje, jer kad imamo malo duže skupove, onda može da se zaboravi neki broj, ali u suštini uopšte nije teško. Ajmo da uradimo još koji primer. Recimo skup A je jednako pa uzmemo brojeve 1 2 3 4 uzmemo skup B onda ćemo uzeti brojeve 2 3 i ubacićemo i skup C sa elementi 0 1 možemo i 2 i zatvorimo dakle ovaj skup tražićemo A različito od B A različito od C, pa možemo tražiti B različito od C, B različito od A. I možemo tražiti C različito od B i C različito od A. Ajmo da vidimo po čemu se A razlikuje od B. U skupu a imamo elemente 1, 2, 3, 4. U skupu b također imamo elemente 2 i 3, što znači da se a razlikuje po jedinici i četvorci. Što se tiče a različit od c, dakle, c nam sadrži 0, 1, 2, a sadrži 1, 2, 3, 4. Dakle, a se od c razlikuje po trojici i četvorci. b različito od c, B sadrži 2 i 3, a C sadrži 0, 1 i 2. Dakle, razlikuje se samo po broju 3, jer skup C također sadrži broj 2. B različito to da. Dakle, B sadrži 2 i 3 samo, a A sadrži 1, 2, 3 4. Dakle, A sadrži i 2 i 3, pa je ovo prazan skup. Dakle, B se po ničemu ne razlikuje od skupa A. B je u stvari pod skup skupa A. Dakle, ovdje smo sad zaključili da je b podskup skupa a. Kada nema razlike, znači da je u stvari njegov podskup. c je različit od b. Dakle, c sadrži 0, 1, 2, a b sadrži 2 i 3. Dakle, ono što c sadrži, a b ne sadrži, je u stvari 0 i 1. Tako da ćemo ovdje imati 0 i 1. c je različit od a. c sadrži 0, 1, 2, a a sadrži i jedinicu i dvojku, jedino ne sadrži nulu, tako da se razlikuje po elementu nula. I ovdje smo dakle sve ispisali, ajmo da vidimo kako bi ovo izgledalo na Vennovom dijagramu. Dakle, crtamo prvo skup a i s obzirom da smo ustanovili da je b podskup skupa a, dakle mogu ovako ovdje da stavim skup b, b sadrži 2 i 3, A C 0, a A sadrži 1 2 3 i 4. Dakle ovdje imamo još jedinicu i još četvorku. C sadrži 0 1 i 2. Dakle C bi trebalo ovako onda da ide. Dakle ne sadrži jedino u trojku, ali sadrži 0 1 i 2. Dakle, ovdje mi ide nula. Ovo je skup B, ovo je skup C. To je sve za ovaj video. Pozdrav!